Na, itt lakunk, ez a konyha, nem konyha, nincsenek bótra, szoktunk vasni. Aztán fönt lakunk a tetőn. Itt a fürdőszoga. Musókonyha, konyha, egy vécé, ami érdekes. Itt egy szoba az egyik kollégája, ez az én szobám. Majdnem cimmer. Van fagyizó, olasz étterem. lehet nézelődni. Így, fodrászom állment! Elment külföldre, eszünk kisunk paradicsompásztó fenyér finom bacsora. Itt azok két laptoppal, rendben minden.